Hai anak-anak, -anak. hari kita nak belajar Nama Hari Dalam Seminggu Sebelum tu, jom kita menyanyi lagu Tujuh Hari Dalam satu minggu ada tujuh hari Lima hari sekolah, dua hari cuti Isnin selasa, Rabu, Kamis Jumaat, Sabtu dan Ahad Ada tujuh hari dalam seminggu Pertama, Isnin Seterusnya, Selasa Kemudian, Rabu, Kamis Jumaat, Sabtu dan Ahad Hari ini ialah hari Rabu Esok ialah hari Khamis Hari ini ialah hari Isnin Bermakna esok ialah hari Selasa Hari ini ialah hari Ahad Bermakna esok ialah hari Isnin